In this hand, I have millions of dollars for you and your friends, if you play our game. In this hand, I have a gun, in case you decide not to. In essence, we economic hit men in the last 40 years have created the world's first truly global empire. And we've done it unlike any other empire through economics, not through the military for the most part. So it's been done in secret. السلام علیکم دوستو ایک ہٹ مین کا کام ہوتا ہے کچھ پیسوں کے لیے کسی دوسرے انسان کو قتل کر دینا اس کو مار دینا لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کچھ اکنامک ہٹ مین بھی ہوتے ہیں ان کا تعلق بھی بڑی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کا کام غریب ممالک کو یعنی پور کنٹریز کو ایسے انفراسٹرکچر کے لیے لون لینے پر مجبور کرنا ہوتا ہے جس انفراسٹرکچر کی اس ملک کو کوئی اہم ضرورت نہیں ہوتی اور ایک ایسا لون جو وہ ملک صدیوں تک پے بیک نہیں کر سکتا ایسا کرنے سے یہ ہٹ مین اپنی آرگنائزیشن اور اپنے ملک کو بلین ڈالرز کا منافع تو کما کے دیتا ہے اور ساتھ ہی ان پر کنٹریز کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں یہ سب دیکھنے میں تو بہت سیدھا سادہ اور آسان لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے بہت سی مینیپولیشن اور سازشیں شامل ہوتی ہیں یہ سب کیسے ہوتا ہے اور ایک ہٹ مین کا کیا کردار ہوتا ہے یہ سب کرنے میں یہ سب آپ جانیں گے اس ویڈیو میں تو پلیز بنے ہوئی You put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and, and, and pay even more interest. Perhaps the most common is that we will identify a, a country that has resources, our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country. from World Bank or one of its sister organizations but the money never actually goes to the country instead it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country power plants, industrial parks, ports things that benefit a few rich people in that country Friends, this country has a need to develop its infrastructure capital they have a need to technologies, expertise, equipment or machinery so these poor countries these are all these دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتی ہے اور ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے رچ کنٹریز سے لون اٹھاتی ہیں جان پرکنس ایک ایکس اکانومک ہٹ مین رہ چکے ہیں ٹو تھاؤزنڈ میں انہوں نے اپنی بک پبلش کی کنفیشن آف این اکنامک ہیڈ مین اس بک میں انہوں نے بتایا کہ ایک اکانومک ہٹ مین کیسے اپنی آرگنائزیشن اور اپنے ملک کے ساتھ مل کر ان غریب ممالک کا استحصال کرتے ہیں ان کی ریسورسز پر قبضہ کرتے ہیں کیسے ان کی سیاسی اور سماجی ساخ کو متاثر کرتے ہیں اور کیسے ان کو غلام بناتے ہیں اور یہ سب کرنے کے بعد کیسے منافع کماتے ہیں دوستوں جون ہم کہتے ہیں کہ 1971 میں میں نے ایک آرگنائزیشن جوائن کی ایز این اکانومک ہیڈ اور مجھے بتایا گیا کہ میرا کام بہت اہم ہے میرا کام یہ تھا کہ ایسی کنٹریز کو ڈھونڈنا ایسے ممالک کو ڈھونڈنا جن کی ریسورسز کو یوز کر کے میں اپنی آرگنائزیشن اور اپنے ملک کو ایک بہت بڑا منافع کما کے دے سکتا اور ان کنٹریز کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے بڑے اداروں سے بڑی آرگنائزیشن سے لون کا ارینج کرنا تھا لیکن ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ لون کی اصل اماؤنٹ ان کنٹریز تک کبھی پہنچتی ہی نہیں تھی یہ اماؤنٹ وہاں کی ریسورسز کے ساتھ کولیکٹرلائز ہو جاتی تھی اس چیز کو مزید سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے جاتا ہے دوستو کسی دور میں امریکہ ناجائز طریقے سے دوسری کنٹریز کے ریسورسز کو استعمال کرنے کے لیے اپنی فوج اور اپنے ویپنز کا استعمال کیا کرتا تھا اور زبردستی کیا کرتا تھا اور وقت کے ساتھ جب ان کنٹریز کے پاس بھی نیوکلیر ویپنز آ گئے ان کے پاس بھی کاؤنٹر اٹیک کرنے کی پاور آ گئی تو امریکہ نے اپنا ایک اور ویپن لانچ کیا جسے اکانومک ہیٹ مین کہتے ہیں بیسیکلی اکانومک ہیٹ مین بڑی بڑی آرگنائزیشن اور بڑی بڑی کمپنیز میں اعلیٰ عہدوں پر آفیسرز بھرتی کیے جاتے ہیں اور انہیں سی آئی اے اور گورنمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل ہوتی ہے اور ان کا کام فائنینشل ایڈوائزر کا ہوتا ہے یہ سب کیسے ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک امریکن ایجنسی پاکستان کا دورہ کرتی ہے اور یہاں پر آ کر ایک پلان پیش کرتی ہے کہ یہاں پر اگر ایک پل بنا دیا جائے یا یہاں پر ایک اگر پاور پلانٹ لگا دیا جائے تو اس سے پاکستان کو ایک بہت بڑا منافع ہوگا پاکستان کو آنے والے دنوں میں بہت فائدہ ہوگا اور ایسا کرنے کے لیے یہ جنسی پاکستان کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسی آرگنائزیشن سے لون بھی لے کر دے گی اور ساتھ ہی ایک شرط بھی رکھ دیں گے کہ پاکستان کو اس پاور پلانٹ یا پھر اس پل کی کنسٹرکشن کے لیے امیریکن کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا پڑے گا یعنی پاکستان جو لون جو قرضہ آئی ایم ایف اور سے لے گا وہ امریکہ میں ہی موجود ایک کنسٹرکشن کمپنی کے حوالے کر دے گا یعنی کہ پاکستان تک اس لون کی اماؤنٹ پہنچے گی ہی نہیں اور ساتھ ہی امریکہ پاکستان کی نیشنل ریسورسز جیسے گیس ہے آئل ہے نمک ہے یا پھر کوئلے ہیں ان نیشنل ریسورسز کو یوز کرنے کی کانٹریکٹ بھی سائن کروا لے گا اب کیونکہ پاکستان نے امریکہ سے قرضہ لیا ہوا ہے لون لیا ہوا ہے تو پاکستان اب اس جال میں پھنستا ہی چلا جائے گا دوستوں اس ڈیل سے پاکستان کے کچھ امیر لوگوں کو تو بہت فائدہ ہوگا جیسے منسٹرز ہیں پرائم منسٹر ہیں پریزیڈنٹ ہیں یا پھر گورمنٹ آفیسرز ہیں یا پھر بزنس مین ہیں ان کو تو بہت فائدہ ہوگا لیکن جو عام لوگ ہیں جو میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں ان کے لیے مہنگائی بےروزگاری اور بھوک مری جیسے پرابلمس کریٹ ہوتے جائیں گے دوستوں نائنٹین ففٹی ون میں ایران کے لوگوں نے وہاں پر موجود ایک برٹش آئل کمپنی پر تھا بول دیا حملہ کر دیا قبضہ resource, oil, Iranians, یہ سب حالات کو دیکھتے ہوئے وہاں کے پرائم منسٹر ڈاکٹر مصدق نے تمام پیٹرولیم چیزوں کو نیشنلائز کر دیا قومی مالیت قرار دے دیا اس وقت امریکہ جو بریٹیشرز کا شروع سے حامیر آئے ان کا ساتھ دیتا ہے امریکہ نے اپنا ایک ایک نومک ہٹمن ایران میں بھیجا اور اس نے اپنی باتوں سے لوگوں میں ایسی آگ بڑھکائی کہ وہ ڈاکٹر مسدق کے سخت خلاف ہو گئے اور پھر انہیں عوام کے دباؤ پر پرائم منسٹر کے عوضے سے بھی ہٹا دیا گیا اور پھر ان کی باقی ساری زندگی گھر میں قید رہ کر گزری مقدار امداد امیرکا نے اس وقت ایران کے بادشاہ محمد رضا شاہ پہلوی جو ان پروجیکٹس کے سخت خلاف تھے انہیں عوام کی اس قدر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ 1979 میں انہیں ملک سے بھاگنا پڑا اور ایجپٹ شفٹ ہونا پڑا دوستوں اسی طرح جان پرکنس کہتے ہیں کہ 1971 میں مجھے انڈونیشیا میں امپلانٹ کیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ تمہارا کام بہت اہم ہے جو کہ انڈونیشیا کو بجلی کے پاور پلانٹس لگانے کی ضرورت محسوس کروانا تھا اور اس پر زور دینا تھا پلان کے مطابق پرکنز نے انڈونیشیا کے ایک آئی لینڈ جاوا میں بجلی کی پیداوار کی فورکاسٹنگ کی اور باقی ٹیم ممبرز نے بجلی اور پاور پلانٹس لگانے کے باقی پلان بتا کر امیریکن کمپنیز کو کانٹریکٹ دیتے رہے اور اس طرح کئی سارے پروجیکٹس انڈونیشیا میں شروع کروا دیے گئے اور اسی طرح انڈونیشیا کو لون کے جال میں پھنسا دیا گیا اور اس کے بعد پیناما سعودی عربیہ عراق افغانستان پاکستان وینزویلا اور بہت سی کنٹریز میں اکانومک ہٹمن کا یوز کر کے وہاں قبضے کیے گئے اور لوگوں کو غلام بنایا گیا دوستو ایسی کئی ساری داستانیں ہیں جو سنانے بیٹھو تو کئی سارے دن گزر جائیں لیکن آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک, ایک اکنامک ہٹ مین یا ایک معیشت کا شکاری یا معیشت کا قاتل کتنا خطرناک ہتھیار ہوتا ہے جو ملکوں پر قبضے کرنے کے کام آتا اور ضروری نہیں کہ یہ اکنامک ہٹ مین کا تعلق کسی دوسرے ملک سے ہو یہ ہٹ مین آپ کے اپنے ملک میں ایک منسٹر یا پھر ایک گورنمنٹ آفیسر یا پھر پرائم منسٹر یا پھر پریزیڈنٹ ہی ہو سکتا ہے دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور شیئر کریں بہت شکریہ